Tervetuloa seuraamaan maailmanhistorian toista DocBergen lähetystä. Jatketaan tässä toisessa lähetyksessä edelleen teemalla ympäristö ja teknologia. Ja sy syvennetään ehkä siitä nuorisotyön tekijän näkökulmaa enemmän tällä kertaa. Ja nuorisotyön näkökulman lisäksi niin tuttuun tapaan, niin tähän alkuun katsotaan lyhyt introvideo, joka taustoittaa lisää tätä teemaa. Katsotaan. Katsotaan. Kyllä, sellainen iso, iso utopistinen toive olisi, että kaikessa päätöksenteossa Suomessa ja kansainvälisesti otettaisiin ilmastokysymykset ja myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvät kysymykset huomioon. Ja että jotenkin osattaisi, osattaisi uudelleen nähdä se luonnon arvo ja ehkä uudelleen arvottaa tätä maailmaa sen kautta, että mit, mitkä asiat on oikeasti tärkeitä. Mä ainakin näkisin, että oikeasti tärkeitä asioita on puhdas ja hyvinvoiva luonto, yhteiset, läheiset ihmiset, sellainen aito kohtaaminen. Suuri kysymys on, että miten näihin arvoihin ja parempaan tulevaisuuteen voisi päätyä? Auttaako työelämän, koulutuksen ja aktivismin digitalisoituminen kasvattamaan meistä parempia ympäristökansalaisia? Vai iskeekö teknologia-ahdistus kesken matkan? Eli tietyllä tapaa se teknologia on ollut se, joka on mahdollistanut meille sen, että me pystytään tuhoamaan niin kuin planeetan kokoisia asioita tai niin kuin etenkin ylikuluttamaan niin paljon, että, että kantokyky on oikeasti vaarassa. Mutta toisaalta sitten niin kyllähän me tarvitaan siis teknologiaa myös siihen, että me saadaan käännettyä sitä kehityksen kulkua. Teknologia yksinään ei riitä. Eli me tarvitaan myös... Niin kuin tai me tarvitaan ehkä ennen muuta semmoista maailmankuvan muutosta, arvojen muutosta, kulutustottumusten muutosta, mutta, tota, mutta teknologia on hirvittävän tärkeä apu. Niin, siis voi ajatella, että jos ajatellaan, että mikä meillä voi muuttaa maailmaa ja, ja, ja luoda edellytyksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, niin, niin kyllähän se niin kuin internetin leviäminen, informaation leviäminen, taitojen leviäminen, ää, erilaisten kykyjen leviäminen, ää, ikään kuin yhteistyön muotojen leviäminen niin on se, joka luo eniten toivoa. Että siinä mielessä voi ajatella, että jos me pitää tehdä sitä prioriteettilistaa, niin, niin ei se varmaan ensimmäisenä asiana ole. Ja toisaalta yhtä vaikeuta tuntuu tällä hetkellä myös se, että sen internetin käyttöä rajoittaa esimerkiksi sen, sen niin sisällön perusteella, mitä siellä, mitä siellä tehdään, mutta tätä, tätä emme pysty tässä vaiheessa sanomaan. Teknologia yksinään ei riitä, eli me tarvitaan myös niin kuin tai me tarvitaan ehkä ennen muuta sellaista maailmankuvan muutosta, arvojen muutosta, kulutustottumusten muutosta. Mutta, tota, mutta teknologia on hirvittävän tärkeä apu. Teknologia on mahdollista ja tärkeä apu, kuten Essi toteaa. Mutta taustalla on paljon muuta, kuten yhteisöllisyys ja unelmat. Ja nuorilla on halua vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Tätä halua pitää tukea. Jos aikuiset päättäjät eivät tee mitään, niin silloin voi haastaa vaikka 33 maata oikeuteen liian hitaista ilmastotoimista. Näin tekivät portugalilaisnuoret syksyllä 2020. He käyttivät osaltaan teknologiaa hyödykseen, kun rahoittivat tekojaan joukkorahoitusalustan avulla. Ja teoilla on vaikutusta, sillä nyt Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vaatii EU-maita vastaamaan nuorten haasteeseen mahdollisimman nopeasti. Parhaillaan juuri kun tätä kuvaaminen taitaa tuossa Mannerheimin kadulla olla tällä hetkellä niin kuin mennessä taas kapina. Eli siellä on nuoret kokoontunut tai ei siellä niin nuoretkaan niin kuin osoittamaan mieltä ympäristön puolesta ja se, että hallituksen teot eivät riitä. Tuo äskeinen kuva taisi olla myös vuoden takaa, kun nuoret kokoontuivat ja sama aihe tuntuu olevan vuodesta toiseen. Ja ehkä seuraavassa videossa myös panenutaan, että miksi mitään ei tapahdu. Mulla on jäänyt elävästi mieleen Esko sanat, kun, kun tota Häntä haastateltiin ja kysyttiin, että miksei mitään tapahdu tai mitä pitäisi tehdä, niin Esko valtaaja sanoi hyvin ponnekkaasti, että suurin vikan keskikäisissä tai setämiehissä, miehissä, että he vastustavat ja eivät tee mitään. Ja, ja kyllä se näkyy ehkä niin kuin näissä nuortenkin asioissa, että kun nuoret yrittävät ottaa vastuuta ja puhua sen ilmaston puolesta, niin kyllä siellä Jyrkimmin on ehkä sitten ne setämiehet vastustamassa sitä nuorten sanomaa ja vetoamassa, että olkaa hiljaa ja älkää tukkiko meidän teitä. Et Dokverken docwerken ensimmäisessä jaksossa oli yrityksen edustajia ja tutkijoita ja muita ihmisiä. Niin siellä nousi esiin, että yritykset pitäisi tehdä jotain tai se on merkitys, että mitä siellä tapahtuu. Mutta ehkä tässä kakkosossa kyseenalaistin hieman sitä asiaa ja kysyin Janne Käpylehdeltä, joka on keksiä ja kirjailija ja Anina Vallinsano. Vallinsalolta, joka on nuorten parissa ja nuorisotyöntekijöiden kanssa parissa työskentelee Helsingin kaupungissa, että onko tosiaan näin, ja he ehkä olivat hieman eri mieltä tästä asiasta. Ja sen me näemme tässä ihan seuraavassa videossa. Katsotaan video. Tulee dokverkeen. Tänään puheenaiheena on ympäristöteknologia, ja vaadimmeko tänään myös ilmastotekoja, kuten tuossa äskeisessä videossa sanottiin. Meillä on täällä kaksi mainiota ihmistä mukana keskusteluissa. Meillä on ensimmäisenä tänä Annina Vallinsalo, joka toimii Helsingin kaupungin ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä koordinaattorina. Menikö oikein? Helsingin kaupungin nuorisopalveluissa ympäristötoiminnan koordinaattorina pääset helpommin. M mitä sun elämässä on sellainen viimeisen ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutus, jonka olet huomannut? No niitä on varmaan useita, mutta tota, oh, merien lämpeneminen täällä on ollut yksi. Minulla on itselläni tota, perheellä on Mökkisaaristossa ja merivesi ei ole ikinä ollut, ei lämmintä ja sinilevää on paljon. Sitten on myös paljon pienempiä, pienempiä juttuja ja sitten asu ystäviä ulkomailla. Niin on sitten saaneet nauttia jo Sattumalta tänään huomasin kaverin mainitsemaan ihan samasta näistä mökki-ilmiöistä ja sinilevän aiheuttamista jutuista kanssa, että se ei ole yleinen. Meillä on täällä myös Janne Käpylehto, joka on tietokirjailija ja keksiä. Tervetuloa. Sama kysymys, mikä on viimeisin ilmastonmuutoksen aiheuttama asia, mikä olet omassa elämässä huomannut? No pari, pari tulee nyt käylemäisenä mieleen, Sellaisia isoja juttuja. Se, että kiinnostus erilaisiin energiaan liittyviin projekteihin kasvaa todella niin räjähdysmäisesti. Ja toinen, toinen sitten semmoinen harmillinen, harmillinen juttu, mikä on vaikuttanut tässä jonkun aikaa, niin, niin tota, mä sahan sahan talvisi jääkaruselle. Ja, niin niin tota, tota, täytyy aina katsoa katsomaan katsomaan vähän niinku Eteläisimmässä Suomessa ei välttämättä joka talvi sellainen onnistu. Eli tota, tässäkin on yksi hyvä syy, miksi hoitaa tämä kuntoon, että jääkaruselle voi jatkossakin saada. Niin sinua ehkä voi myös sanoa jääkarusellin keksiäksi, mikä on mainio. Sano lyhyesti, mikä se on niille ihmisille, jotka eivät tiedä. Moni varmaan tietää, mikä se on. Jääkaruselli menee joskus sekaisin napakelkan kanssa, mutta jääkaruselli on sylinterin mallinen, tyypillisesti hyvin valtavan kokoinen, Luonnonjäästä irtisahattu, hyvin tarkasti sahattu pyörä ja kappale, jota, joka, jota voidaan pyörittää esimerkiksi peramoottoreilla. Tästä on tullut valtava kansainvälinen kilpailu, että kenellä on suurin jääkaruselli. Viimeksi, jonka mä oon tehnyt maailman suurin, oli 310 metriä halkaiselta. Äh, mutta Yhdysvalloissa tuttu tiimi teki vielä pikkusen isomman ja seuraavaksi onkin tekemässä sitä kilometriä jääkarusellia. Ja siitä todennäköisesti tulee raskain ihmisen koskaan valmistama liikkuva kappale. Ja nähdäänkö missä jäällä? Lappajärvessä. Okay. Sitä odotamme. Jatketaan ilmastonmuutoksen hillinnästä ja miten siihen voitaisiin vaikuttaa. Ja omasta näkökulmasta voidaan aloittaa, Janne, siitä, että mitä teknologialla voidaan tehdä asian eteen, että voitaisiin hillitä ilmastonmuutoksesta? Teknologialla voidaan, voidaan ratkaista tämä ongelma ja on voitu ratkaista jo hyvin pitkään. Meillä ei ole juurikaan juuri mitään teknillistä taloudellisia ongelmia ollut pitkään aikaan, että ilmastonmuutoshaaste saataisiin hoidettua. Tämä on kyse tahtotilasta ja siitä, että ihmiset eivät ymmärrä energiaa. Energia on tietysti hyvin keskeinen tässä. Ihmiset eivät ymmärrä energiaa riittävän hyvin, se ei ole kiinnostavaa, ei ole trendikästä tehdä niitä oikeita valintoja tai hauskaa. Tämä, tästä täytyy vaan jääpäisesti. niin tämä on itse asiassa yksi, yks, mitä mä yritän tehdä. Että, mulla on oikeastaan pitkään ollut teemana se, että energiasta pitää tehdä hauskaa ja kiinnostavaa. Ihmisten pitää olla mukana siinä, kun ne tekee niitä oikeanlaisia fiksuja valintoja. Ja sitä kautta myöskin sitten voi tulla se oikeanlainen poliittinen tahtotila. Ja, kyllä tämä tilanne nyt aika hyvältä näyttää. Nostan yhden, yhden esimerkin, kun mä olen entinen tuleva 10, ne, ne luvut, mitä meillä tällä hetkellä Suomessa, Euroopassa, myös globaalisti, on rakennettu jo tuulivoimaa. Nämä luvut oli sellaisia, että kymmenen vuotta sitten edes, hyvin, edes tuulivoimateollisuus itse ei oikeastaan niin kuin uskaltanut niin kuin kuvitella tällaisia lukuja, että kuinka nopeasti tätä rakentamista on, on, on tehty. Et monilla alueilla tilanne näyttää niin kuin yllättävän hyvältä. Mä itse työskentelen tällä hetkellä nyt Tosi paljon aurinkoenergian parissa. Ja, ja tota, aurinko ja tuuli on pitkään jo tehnyt edullisinta energiaa. Öö, ne, on semmoise, ne on muodostunut sellaiseksi keulakuvaksi. Totta kai nyt täytyy muistaa sit se, että se energia on parasta, mitä ei koskaan tarvinnut tuottaa ollenkaan, koska energialla on, tuotannolla on aina jonkunlaisia ympäristövaikutuksia. Mutta ei ole siis teknillistä taloudellinen ongelma, tämä ei ole ollut pitkään aikaa. Ja asioiden pitää olla hauskaa, mutta tuntuu, että se myös se syyllistäminen usein nousee. Mutta miten sitten on, ei varmaan, jos nuorten parissa työskennellään, niin mitä tämä sama juttu, että miten ilmastonmuutoksen hillintää niin kuin siitä näkökulmasta voidaan edistää tai kertoa etenpäin, ei ainakaan syyllistämällä? Ei, sillä ei ole sautettu koskaan mitään hyviä, hyviä ratkaisuja, niin kuin ei pelottelulla ja uhkailullakaan. Uh, toi on tosi mielenkiintoista, mitä... Mitä mainitsit ja minä tota, itse asiassa pakko kommentoida siihen, että olen itse aloittanut vastikään vielä ö, vähän jatkotäydennysopintoja tuolla Syklin Suomen ympäristöopistossa ja mä sain käsiini justiinsa tota, ö, Teknologiat ilmastonmuutoksen torjunnassa lukukappaleen ja, ja mä oon, tota, se on asia, mistä haluan ehdottomasti tietää lisää, mutta mutta ajatellen siis nuorisotyötä, niin paljonhan siis jo tehdään, myös nuoret vaatii ilmastotekoja. Ja, ja tota, meillä on esimerkiksi nuorisopalveluissa tällä hetkellä tavoitellaan ekokompassisertifikaattia, missä tota, sitoudutaan sitten ihan jatkuvaan kehittämiseen. Se on tämmöinen pohjoismainen Pohjoismäinen tota, pohjautuu näihin iso- standardeihin. Ja, ja tota, me toteutetaan nuorisopalvelulla siis ympäristöohjelmaa. Tietenkin nuorisotyön sisällä tehdään ympäristökasvatusta monin eri, monin eri keinoin, paitsi että, että se toiminnan kautta. Että se, kokonaisvaltainen ympäristökasvatus ei, ei ole vain tiedon saamista. Se on yksi osa sitä. Sulla pitää, sul pitää olla tietoa. Asioista. sun pitää päästä kokemaan erilaisia elämyksiä, erilaisia toimintoja, jotta sä saat niitä merkityksellisiä kokemuksia luonnossa. Ja, ja voidaan puhua vaikka oman luontoyhteyden heräämisestä. Tai, tai on, ja vaan semmoisten merkityksellisten omakohtaisten kokemuksien kautta kun sulla on tietoa ja sä saat sitä turvallisesti jakaa ja käydä keskustelua, niin sitten syntyy niitä semmoisia ahaelämyksiä. elämyksiä Voidaan käydä merkityksellisiä arvokeskusteluita ja käydäänkin ja sitten halutaan ehkä lähteä tekemään niitä tekoja ympäristön puolesta. Osalle se voi olla aktivismi, mikä on äärimmäisen upea asia. Osalle se voi olla jotain, jotain pienempää. Osalle se voi olla se, että se haluaa päästä ehdolle nuorisovaltuustoon ja lähteä sitä kautta vaikuttamaan asioihin. Mutta se, mikä mun mielestä on nyt tässä nuorisopalveluiden ekokompassiprosessissa prosessissa ollut hienoa, on se, että, että me organisaationa sitoudutaan siihen niin kestävään kehittämiseen ja vastuunkantoon Meillä on osassa yksiköitä, on käytössä uh, tota, aurinko, aurinkopaneeleita. Se ei ole mikään semmoinen, vielä semmoinen räjähdysmäinen asia, että niitä olisi kovin paljoa. Mutta tota, mut sitä on päästy testaamaan kuitenkin tuolla Nuorisopalveluiden leirikeskuksissa. Se on hieno asia. Hmm. Miten sitten Asiat voitaisiin yhdistää miten, koska teknologia, kuten tuossa Essi tuossa videokin sanoi, ollut se, joka on mahdollistanut tämän ilmastonmuutoksen negatiivisen vaikutuksen, mutta se myös pelastaa, niin miten nuoret saadaan innostumaan teknologiasta ja yhdistämään tämän innostuksen teknologiaan liittyen ja sitten pelastamaan maailmaa. Tämä hyvin kuvasittu sitä, että, että, että niin kuin pelkällä tiedolla ei päästä kauhean pitkälle vaan. Niin kuin, öö, itse oivaltamisen ja tekemisen kokemisen kautta tulee niitä sellaisia niin kuin kiinnostavia, on, joskus onnistumisen, joskus epäonnistumisen fiiliksiä, jotka ajaa eteenpäin ja, ja, ja tota, joista jää niitä sellaisia niin oikeanlaisia muistijälkiä, että tässä ollaan tekemässä jotain. Ehkä mä kerron niin esimerkin kautta, kun olen niin käytännön tyyppi, siis he, he, henkilö aina, niin, tota, ö, tota niin ry otti yhteyttä just ennen Suomi 100 V juhlavuotta, että suomalaisiin peruskouluihin tarvittaisi jonkunlainen energiaa liittyvä iso juttu. Ja tota, suunnittelin tällaisen Voimala-nimisen tuotteen, joka on sähkön energian oppimisympäristö. Se lanseerattiin Suomi 100 V juhlavuonna ja siin on tullut tosi iso juttu. Se on tällä hetkellä käytössä noin tuhannes koulussa. Se on, se on käytännössä yhden yksi mun yhtiöistä, niin sen, sen tuote ja viemään sitä myös ulkomaille. Se on siis äh, tällainen vähän niin kuin vanhan ajan semmoinen labrasarja, millä yhdistetään johtoja ja kaikenlaista. Sillä voi siis varastoida, tuottaa, käyttää äh, ja mittaroida sähköenergiaa vahvalla uusiutuvan energian presenssillä. Ja se, se mikä on niin kuin hieno, hieno, se tukee siis viitosista kyseihin fysiikan opiskelua, fysiikan tunnin apuvälineen ja se palaute on ollut ihan mieletöntä. Siis sanoa, että on tunnilla ei oikein ikinä ollut näin hauskaa. Ja kun itse seurannut sitä, miten oppilaat sitä, sitä käyttää, se toimii ihan tällainen niin kuin stand alone Eli tota, Siinä on sellainen tehtäväkirja ja siitä lähdetään tekemään sellaisia eri tasoisia tehtäviä. Niin siitä, siis vaan niin kuin näkee sen, että kun siellä on näitä ilmiöitä, mitkä liittyy energiaan ja ilmastonmuutokseen, on se, niin kuin, ensin tehdään jotain. Tehdään syventävä juttu, sitten ehkä lopuksi vähän lasketaan jotain, kun siinä on se käytäntö mukana ja siitä on se onnistumisen fiilis, että nyt oikeasti niin toimii tämä VH. ja Rakensin tällaisen, pidettiin viskobiljejat, ladattiin kännykät, yksi veivas sähköä, tehtiin aurinkoa ulkalta sähköä, tällaisia voi tehdä sillä järjestelmällä. Äh, niin niin tota, totta kaihan se niin jää mieleen paljon paremmin ja sit on, kun voi niin heti näkee sen, niin alkaa miettimään niin seuraava askelta, miten tästä päästään eteenpäin. Se on, se on ollut yksi. Jotkut IT-firmat käyttää sitä muuta rekrytyökaluna kanssa sitä pakettia. Se, siis tekemisen, itse tekemisen kautta. Joo. Ei pidä unohtaa niitä epäonnistumisia. Nekin on ihan hyviä. Joo, ei, ei voisi paremmin sanoa. Siis nimenomaan tekemisen kautta on, on tosi tärkeää, että sä saat, saat epäonnistua turvallisesti. Ja sä saat silti siitä kokemuksen. Ja, ja tota, nuorisopalveluissakin on ollut vuosien saatossa joitain tämmöisiä pieniä, yleensä se on lähtenyt ehkä niinku ohjaajan henkilökohtaisesta kiinnostuksesta, että hitsi saataisiko me tänne paikkaan nyt, niinku, tota, voitaisiko me tehdä pienet aurinkopaneelit itse tai näin poispäin. Mutta yksi asia mitä ei kannata unohtaa on myös se, että, että henkilöstöä pitää kouluttaa. Koska sitä kautta, kun henkilöstökin saa enemmän tietoa, että mitä kaikki on mahdollista, niin sitä voidaan myös tuoda sinne nuorisotyöhön. Et sun ei tarvitse itse olla se osaaja, sä voit, sä voit tietää siitä jotain, mutta et voidaan tehdä yhteistyötä. En malle viivaan oikeasti sitä yhteistyötä tosi paljon, että meillä on... Meillä tehdään ihan loistavaa yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa, eikä yhtään poissuljettua, että sitä yhteistyötä tehtäisiin myös jonkun kanssa, että päästäisiin tekemään tämmöisiä hienoja energiaprokkiksia tai muita vastaavia. Että paitsi, että meillä on tosi vahvaa ja laadukasta luontokoulutoimintaa, mitä tehdään, tehdään koulujen kanssa yhteistyössä opetussuunnitelmaan su menee, niin myös ihan semmoinen, että siis oikeasti kun taivas on aika pitkälti on on like, rajana siinä, mitä voidaan lähteä tonne kentälle, kentälle viemään ja tuomaan, että se, jos joku ottaa, ottaa sinne yhteyttä ja kertoo, että hei, meillä on aivan mahtava projekti, että nuoret pääsis tekemään ja oppimaan tämmöisiä asioita. Miksei? Että et oikeastaan sanoisin, että et et kun meillä on kerran se taito olemassa ja meillä on halu olemassa, että nyt ne vaan pitää niinku yhdistää. Mutta uskaltaisiko sinne tuoda sellaista enemmänkin luovaa hulluutta, mitä ehkä Janne, kun katson Suoni, jääkaruselit ja kaikki tällaiset, niin että olet ylittänyt saunallakin tuonne Suomenlahden niin Viron puolellekin, niin tarvitaanko sellaista hulluutta lisää tuonne nuorisotyön puolellekin? Vai miten se innostaa, miten se uskalletaan? Mä uskon, että sieltä löytyy sitä hulluutta, mutta miten sitä uskalletaan valjastaa käyttöön? Kyllä sieltä löytyy onneksi sitä luovaa hulluutta, se kuuluu, kuuluu kyllä sinne nuorisotyöhön, uh, mutta nimenomaan ja joillekin se tulee tosi luontaisesti. Ja meillähän on siis, meillä tehdään, tehdään niin kuin nuorisotyön sisällä, tehdään ympäristö- ja seikkailukasvatusta. Ja, ja siellä, siellä toimitaan seikkailukasvatuksessakin toimitaan jäällä, että tämä ei ole kovin kaukaa haettua, että siellä sitten tehtäisiin jotain tällaista yhdessä. Mutta jotta, jotta niin kun, kaikki nuorisotyöntekijät, jotka, jotka ovat tuolla kentällä, voisivat kokea jotain varmuutta lähteä kokeilemaan tämmöisiä uusia asioita, niin se on se syy, minkä takia mainitsen niin kun, kouluttautumisen ja sen tiedon saamisen myös heille. Hmm. Että, et, että tota, ja sitä kautta, kuin niin ymmärtää paremmin mikä on mahdollista, niin, niin sieltä voi syntyä ihan loistavia uusia yhteistyökuvioita. Semmoinen lievä versio tuosta hulluudesta. Voisi olla tällainen vastuun antaminen. Muutamien Espoo, espoolaisten koulujen kanssa olen tota, niin, niin on, on tehnyt semmoisen projektin tässä muutamia vuosia sitten, että lähti siitä, että mm, ryhmälle oppilaita oli, tuli jostain rahaa, tuliko se vanhempaa yhdistyksestä, vai mistä, sitä? en tiedä mistä se tuli, mutta semmoinen niin ihan merkittävä määrä rahaa siis tuhansia euroja tai jotain sellaista ja tota, käynnistyi sitten projekti, jossa, pitkäaikainen projekti, jossa, jossa oppilaat lähtivät niin miettimään ilmastonmuutosta ja lähti miettimään sitä, että nyt meillä on tämmöinen raha olemassa, että mitä me halutaan täällä tehdä, että, että nyt niin kuin suunnitella oikein kunnolla. Ja, ja, ja tota, ö, pari, es, kaksi es, Espoolasta koulua, niin tota, Napilat oli miettinyt tosi pitkään, mitä he ollut tehdä, ja, ja ne otti muun yhteyttä, että ne haluaisi kouluun ö, energialaitteita. Hauskoja, havainnollistavia. Käytännössä se toteutus oli sitten aurinkovoimalla katolle ja, ja, ja tota, erilaisten koulu, koulunkäyntiin liittyvien laitteiden laturi. Ja, tota niin, niin koulun, koulun käytävälle ja tämmöinen joka on niin oikeastikin hyödyllinen niin, niin, tota, ja sen lisäksi tehtiin sitten tämä siis oppilaiden kanssa, että ne olivat siinä itse mukana. Kun lopputulossa voisi voinut olla jotain, jotain, jotain paljon pöljempääkin, mutta niin kun, et, et, tota, ö, mä uskon, että nuoret ja ihmisetkin yleensä, niin kun, Antaa vastuuta, niin, niin silläkin on oma, omalaisensa niin kuin driveri kehittää, kehittää asiaa eteenpäin. Et sitä vaan täytyy niin uskalta uskaltaa antaa. Se vähän sukuusille hulluudelle, mutta niin kuin, et, voi tapahtua järkeviä asioita, kun annetaan ihmisille vastuuta. Tokihan tätä harrastetaan työelämässäkin, mutta myös pitäisi harrastaa enemmän nuorten kanssa. Mm. Joo, ja, ja, siis, ja vaikka nuorten kanssa sitä harrastetaankin nuorisopalveluun hyvinkin aktiivisesti. Annetaan, uh, annetaan valtaa ja vastuuta, varmaan voitaisiin antaa vielä enemmänkin, niin uh, mä käytän sitä koska puhuit rahoituksesta, niin rahoitushan on hyvin tärkeä asia siinä, että jos lähdetään tekemään jotain, niin yleensä siihen tarvitaan, tarvitaan rahaa. Ja meillähän on olemassa Helsingissä uh, nuorten osallistuva budjetointi. Jos, ja se on pitkällinen prosessi, mutta tälleen, niin kuin pähkinänkuoressa, niin siinähän on, on niin Tiedonkeräämisvaihe, missä kartoitetaan niin kuin, ää, nuorison sen aikaisia tota, mie, mielipiteitä ja huolenaiheita. Ja, ja on nyt viime vuosina sieltä aika vahvasti tulee ilmastonmuutos ja siihen liittyvät asiat tietenkin. Ja, ja sitten tietenkin nyt koronavuosi on, on vaikuttanut vielä, niin kuin nämä vaikuttanut entisestään. Mutta sittenhan siinä on se aktiivinen ideointivaihe ja se, että ne nuoret lähtee, lähtee hakemaan ideoilleen rahoitusta. Ja tämän budjetoinnin kautta on, on syntynyt tosi hienoja ja monipuolisia myös ilmastonmuutokseen liittyviä nuorten hankkeita. Osa on jouduttu nyt niin kuin, o, siirtämään o, muutamilla vuosilla eteenpäin sattuneista syistä, mutta sieltä on, on, on, tota, on vuosien saatossa kuitenkin tehty tota, on tehty leirejä, joissa on sisällytetty sinne, sinne tietoja ja taitoja ja, ja se on lähtenyt nuorten halusta, että tehdään joku ekologinen leiri, pyöräilään jonnekin. On tehty itä, paljon Itämerään liittyviä tapahtumia, on, on, tehty, on kampanjoitu Itämerän puolesta ja, ja sitä kautta niin kuin, siinähän sulla, sillä nuorten ryhmällä on nimenomaan se Valta päättää, että mitä tapahtuu ja nuorisotyöntekijän roolia on siinä sitten niin mahdollistaa ja auttaa sen prosessin saamisessa alkuun, mutta nuoret vetää sitten itse alusta, alusta loppuun ja, ja tota, se on mun mielestä tosi hieno, hieno asia, että meillä on niin nuorten oma osallistava budjetointi olemassa. Sen lisäksihan meillä tietenkin on kaupungin, kaupungin osallistava budjetointi oma mitä kautta voisit vielä... Nuoretkin, sehän on 12-vuotiaista ylöspäin, että sieltä voi olla vielä, vielä isompia rahoja sitten kuin tästä nuorten omasta. Miten tätä teknologian merkitystä niin ilmastonmuutoksen siihen liittyviin asioihin niin voisi vielä tuoda paremmin ja innostaa ihmisiä tekemään? Ja mä en tarkoita nyt teknologialla pelkästään niin polttomoottoreista, luopumista tai tai, tai sitäkin, koska digitaalisuudellakin on iso merkitys, ja, ja siinäkin on niin kuin iso merkitys, että miten siitä keskustellaan, miten sitä tuodaan eteenpäin, mutta digitaalisuus myös kuluttaa paljon energiaa tällä hetkellä. Sellaisista asioista kannattaa aloittaa, jotka on mahdollisimman lähellä ö, niin kuin kuulijan, on se nyt sitten aikuinen tai nuori ihan sama, niin, niin, niin kuin käytännön elämää, semmoista jokapäiväistä elämää. Sellainen esimerkiksi on aika hyvä kysymys, kun käyn kouluissa jonkun verran nyt korona-aikana vähän vähemmän. Tosin nyt yksi, yksi, yksi tota niin, niin kiertoja on tässä, tässä syksyllä tulossa liittyy tähän mahtikoneita ja ilmastoihmeitä. TV-sarjaa, jossa olen juontajana pyöriin, mutta yle ykkösellä, kokkosella tällä hetkellä. Niin, niin tota, siitä saakka kun heräsit, niin miten ne on ollut tekemisissä energian kanssa tähän mennessä? Useimmiten tulemme, no laitoin valot päälle. Niin. Mutta sitten itse asiassa, kun miettii niin kun vähän, vähän pidemmälle, niin kaikkihan on ollut poikkeus. Söin aamupuroa, kemillistä energiaa. Lihakseni muuttivat sitä keinoa, liikeenergiaksi. Onko tällaisia harjoituksia vuorosotyössä? Mm, kyllä, meillä on käsitelty. Tota Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikössä Tiedän, että on luontokouluohjelmia, joissa on, äh, on tota, sisällä muun muassa energian virtaus ja on ollut siis tämmöisiä luontokouluohjelmia, mutta kyllä niitä varmasti voisi olla enemmänkin. Sitten on tietenkin varmasti. M, m, m. M ohjaajien omat mielenkiinnot, että kuinka, kuinka paljon tota, käydään sellaista keskustelua, muuten sitä en voi tietää. Mutta, mutta, mutta tiedän, että kyllä tätä käydään niin kuin luontokouluohjelmien mm. sisällä jonkun verran käydään. Meillä on aikaisemmat viirat puhunut tästä, kun ollaan puhuttu mm. nuoret ilmaisista turhautumista, miksi asiat tapahdu, itse olen turhautunut miksi asiat tapahdu nyt eikä, eikä. Kestäänin kestää niin kauan, niin siellä on se raha ja sitten isojen yritysten merkitys. Mutta miten se yksilön vaikutus? Onko se sitten se aktivismin kautta vai pienet teot, että laitetaan sähkölaitteita pienemmälle tai sammutetaan? miten mitä se yksilön merkitys? Miten kertoo erityisesti sitten nuorille, että sullakin on merkitystä ja sä pystyt tekemään? Tähän törmää siis ihan liikaa ja mulla siis alkaa keittää tämä, Tämä niinku, Suomi-aspekti, suomi, suomi, suomi suomi -aspekti, että Suomi on niin pieni tässä koko maailmassa, niin meidän ei kannata tehdä yhtään mitään sen takia, että sillä ei ole merkitystä. Me voidaan siis, mikä tahansa asia, me voidaan pilkkoa vaan niinku pieniin osasiin ja todeta, että tämä yksi osa on niin pieni, että tälle ei ole mitään merkitystä tämän kokonaisuuden kannalta, eli ei kannata tehdä yhtään mitään. Ja tämä Suomi-aspekti nyt tietenkin, että Suomellahan on siis huomattavasti paljon isompi merkitys niin kuin globaalisti kuin mitä pelkästään teravattitun, käytetyt terawattitunnit antaisi niin kuin myöten, koska meillä on mahdollisuus tehdä kaikenlaisia. Me ollaan öö, veturina tässä käytännössä, meitä, meitä seurataan, meillä on mahdollisuus, meillä on, meillä on öö, rahaa tehdä siihen. Ja sitten monissa asioissa öö, vaikkapa nyt esimerkiksi geotermisen energian hyödyntäminen. Meillä on paksu kallioperä, täällä se on vaikeeta. Jos, jos täällä pystytään sitä hyödyntämään, niin voi sanoa, että no sitten sitä voidaan hyödyntää melkein missä tahansa. On nyt esimerkiksi tähän Otaniemassa ota sijaitsemaan maailman syrjim, syrjimpään geotermiseen lämpö, lämpökaivoa. Miten sitä sanojusti, kun oli siitä, että miten yksilö voi, miten nuori voi tehdä, niin miten sitten sitä, esimerkiksi nuorisotyössä, mitä on puhuttu ilmastoahdistuksesta, sitä tulee, kun ei pysty mitään tekemään, mutta miten sitä käsitellä? No täytyy sanoa, että olen myös hyvin turhautunut tähän Näin Tulee mieleen nämä tota, memet, missä jaetaan, että, että tota, missä on nuoli sinne massan keskellä, että Pekka uskoo, että yksilö ei voi vaikuttaa, ei kannata nousta sängystä tänäänkään ylös, ylös. Ja sit siellä on massamielenosoitus, että, että jos me kaikki ajateltaisiin, niin, niin... niin tota. Mutta, uh, Mä haluaisin puhua tosi paljon siitä, että sen sijaan, että me puhutaan ilmasto ja ympäristöohdistuksesta, totta kai meidän täytyy puhua niistä ja ne on tärkeitä, mutta meidän pitäisi puhua tunnet, tunnetaidoista. Meidän puhua, tästä on, tästä on tota, tehty tutkimuksia nimenomaan nuorten ympäristö- ja ilmasto hyvää luettavaa löytyy, löytyy dosentti Panu Pihkalalta aiheesta nuorten tunnettaidot ja miten sen Ahdistuksen voisi muuttaa siihen, että, että sä koet, että sulla on. Mahdollisuuksia, koska ei kukaan halua olla ahdistunut ja musertua niiden ajatusten alle, vaan voitko sä kanavoida sen siihen, että sä, ää, sä, saat, sä saat tietoa ja sä ymmärrät, miten asiat toimii, sä ymmärrät, mitkä on sun vaikutusmahdollisuudet. Nuorelle pitää kertoa, mitkä niiden vaikutusmahdollisuudet on Helsingissä niin paitsi myös niin tietenkin muualla. Mutta et, ja toki tätä niin kerrotaan, mutta et, et kyllä. Kyllä tätä voisi kertoa huomattavasti paljon, paljon laajemmin ja nythän tässä nyt äh, se, että et meillä on hirveän paljon oikeasti erilaisia työvälineitä ja mahdollisuuksia tukea nuorta, äh, jos sillä on, on oma idea ja se haluaa lähteä jostain liikkeelle. Ja mitä, mikä on mun mielestä myös kauhean hienoa on se, että meillä on myöskin lupa toimia. Et, et nyt meillä puhutaan ihan oikeasti aktivismista, aktivismina nuorisotyössä eikä hissutella sen niin kuin ympärillä, et, et mikä on mun mielestä tosi hienoa. Se on, se on nyt sisällä, niin kuin, sisällä meidän niin kuin nuorisotyön perussuunnitelmassa ja että asioista puhutaan niiden oikein nimillä, paitsi nuorisotyöntekijöille, niin myöskin nuorilla, hmm. mikä on Oikeasti niin ihan uskomattoman hienoa, oikeasti meillä löytyy ihan hirvittävän paljon, paitsi niitä erilaisia rahoitusvälineitä, mistä osa on jo maininnut, mutta löytyy lisää. Meil, me, tarjotaan, niin kuin, me tarjotaan tiloja nuorten omalle toiminnalle. Nuortet, nuoret ja nuor nuorisoryhmät saa käyttää ilmaiseksi nuor kaikkia nuorisopalveluiden tiloja. Tietääks kaikki nuoret? Tämän? No ei tiedä. Ja, ja Sitten meiltä löytyy, meiltä löytyy kansalaistoiminnan ää, tota, tai siis kumppanuus, kumppanuusyksikköä, joista voi hakea nuoret ja nuorisoryhmät, ää, voi hakea myöskin rahoitusta, ää, kutsutaan sponssiapurahaksi, Rahoitusta, tiloja nuorisotyöntekijöiden aikaa ja resurssia ja tukea. Ja tämän takia mä taas nostan sen koulutus, koulutus, koulutus. Että nuorisotyöntekijät pitää kouluttaa siihen, että mitä kaikki mahdollisuuksia on olemassa. Heidän pitää saada tietoa ilmastonmuutoksesta, nuorten tunnettaidoista ja sitten päästään eteenpäin. Ja mä vedän tuosta tunteesta niin sen viivan taas siihen hauskuuteenkin varmaan, että sen, ja sen mukavuuden kautta. No nyt on resursseja, tällaisia löytyy oikeasti, mutta miten, mitkä on ne tärkeät elementit sitten, kun sulla on se idea siellä päässä vaikka nuorella ja sitten se tulee nuorisotyöntekijällä kertomaan, että haluan pelastaa tämän maailman tällaisella idealla, vaikka olisi teknologinen, niin miten, miten sitä ideasta pääsee sinne tekoihin ilman, että sun tarvitsee sitä, jos sanotaan, että vaikka olisi rahoitustakin, niin silti miljoonaa euroa laittaa tähän, vaan miten päästä sieltä ideasta sitten tekoihin, mitkä niitä tärkeitä elementtejä, miten tässä ehkä nuorten kontekstissa sitten olisi? Tai miten sä päädyt siitä ideasta sinne lopulliseen tekoon? Mä aloin heti tekemään jotain. Tulee joku idea, niin tota, mä en suunnittele ihan kauhean kauan. mutta täytyy joko alkaa siis niinku piirtämään sitä toteutusta, tai sitten mä otan puhelimen käteen, mä, jos se vaatii esimerkiksi rahoitusta, niin mä Mietin, mihin minun pitää soittaa, minkä suurin yrityksen toimitusjohtajalle minun pitää soittaa, että mä saan sen rahan, että tämä homma menee niin maaliin. Voidaan heti tekemään jotain. Ehkä mä nyt kerron tähän väliin, että miten minusta tuli keksiä, koska tämä on niin, niin olennainen, ja tämä liittyy tähän, tähän kysymykseen. Kun ideoita tulee, niin vaikka se, sanoisin jopa näin, että vaikka se tuntuu niin kuin... Tulee innostunut idea, sitä ei pidä torpata, vaikka olisi niin kuin täysin päivän selvää, että toi ei tule toimimaan. Öö, mä, oon, mä oon pienestä saakka ollut semmonen, että mun, mun isä on ollut semmonen, että tota, vaikka minkä, kuinka niin kuin selvästi idea, että tämä ei toimi, niin, tota, niin mun, mun isä on ollut aina silleen, että kokeillaan. Tehdään tää, että katsotaan mitä tästä tulee. Ja nämä epäonnistumiset on niinku... Niitäkin, niitäkin piisaa niin tota, nuorisotyössä myössä. Niin niin tota, ne on hirveen arvokkaita. Eli ei pidä torpata, koska ää, oli se nyt sitten hyvä tai huono idea, niin torppaaminen on aina huono, mm. huono juttu. Mutta, mutta, tota, mutta tähän varsinaiseen kysymykseen, niin... En minä tiedä. Tiedätkö Selvää vastausta ei ole tästä niinku heti ykkäsältä antaa no. näin. <laughs> näin, mutta kaikista tärkeintä on mun mielestä se, että jos sulla on, niinku, jos sulla on tahtotila, e jos sulla olisi resursseja, niin on se nyt ihme, jos me ei päästä siitä jotenkin niinku liikkeelle. <laughs> kannustetaanko edelleenkin tämä, mä pidän itse klisenä, että saa epäonnistua sitä maantarana tulee monessa, mutta monessa yrityksessä ei ainakaan uskalleta, koska sitä pelätään mm. oman työpaikan eteen. Onko sitten tässä kontekstissa tavallaan, että se epäonnistumiseen myös kannustetaan? Kyllä, mun mielestä nuorisotyössä pitää Hyvä. saada epäonnistua. Ja, ja tota, se, että, se, että vaikka, vaikka siellä ohjaaja tietäisi, että, että tämä ei ole realistinen, tämä, tämä idea, mikä on, on nyt tällä nuorten ryhmällä, niin, niin siitäkin on tosi tärkeää keskustella ja sitä on tosi tärkeää lähteä jollain tavalla edistämään niiden kanssa, koska se on kauhean opettavainen kokemus. Sehän on prosessi, se voi olla, että koska, koska se on niin epärealistinen tai, tai muuta vaan jotenkin, jotenkin mahdoton, että se ei esimerkiksi koskaan saa rahoitusta, tai sitten se mahdollisesti kestäisi viisi vuotta, että se toteutuisi. Mutta nuoren täytyy, mielestä niiden täytyy niin kuin päästä kokeilemaan ja sitten tajua, että aa, Tämä olikin näin iso juttu, että jos mä haluan nähdä tämän asian finaaliin, niin mun pitää sitoutua tähän viideksi vuodeksi. Ja, ja se, että, et, että tota, jos, ei meillä niin kuin, jos ei meillä ole mahdollista epäonnistua nuorisotyössä, niin sitten on kyllä aika kurjaa. Meidän aika kuluu tässä paljon, nyt saa sanoa mitä haluaa meille, mutta ehkä mä kysyn sellaista molemmilta teiltä. Mitkä on niitä valonpilkahduksia, mitkä liittyy justiin ilmastonmuutokseen, ympäristöön, luontoon ja ehkä teknologian? Oletko vaikka jännä, että miten, mitä sä näet tällä hetkellä niitä ilmassa, mitkä tuo sitä positiivisesta mieltä, että kaikki menee hyvin? Uusiutuvien energiamuotojen ö, erittäin kohtuullinen hintakehitys. Eli aurinko ja tuuli on tehnyt, tehnyt edullisen tai energiaa jo pitkään. Öö, sitten tällaiset fiksun energian niin yksilön näkökulmasta fiksun energian ratkaisut, niin niistä on tullut aika lailla tämmöstä, niin kuin rautakauppatavaraa tässä nyt ihan muutamassa puolessa, vuodessa josta tää aurinkosähkö nyt on semmoinen keulakuva, mutta ei niin pidä tietysti unohtaa Lämpö, lämpöpumppuja ja öö, tota, tota, energiatehokkuuspalveluita kaikenlaisia sellaisia ja tota, no yksi mikä nyt Totta, totta, niin erityisesti Helsingissä tässä nyt niin tietysti ajaa taloyhtiöitä ja omakotitaloja niin eteenpäin tekemään jotain, niin on sitten tämä mediassakin olleet, runsaasti olleet niin tota, sekä sähkön siirtohintojen siir siir siir siir siir korotukset, mutta sitten myös Kaakolämmön hintojen korotukset, niin nähän sitten kyllä laittaa miettimään, koska vaikka nyt ilmastonmuutos ei vielä ihan kaikkia kiinnosta, niin kustannukset kiinnostaa kaikkia. Hmm. Eli raha lopulta sitä ajaa sitten muutokseenko? Vähintään, <laughs> kyllä. Ja näyttää nyt siltä, että voittajana selviää uusiutuvat energiamuodot. Ja sen, sen lisäksi, että energiatehokkuus ja uusiutuva niin on, on, on, on tota fiksua ilmastonmuutoksen kannalta järkevää, niin melkein aina se on myöskin edullisia hmm. Ja Sammin, no, minkälaisia valonpilkahduksia näet liittyen tähän aiheeseen, omassa mm. työssä tai omassa elämässä? Uh, no, jos lähdetään sieltä työn kautta nyt niin kuin ensin, niin, niin tota, se, että, että isoja valonpilkahduksia on tietenkin oikeasti niin kuin nuoret. Ja niiden niin innovatiiviset ideat ja myös se, että he haastaa, haastaa niinku nuorisotyöntekijöitä ja, ja organisaatioita sitoutumaan nyt niin kuin, ja toimimaan ympäristö vastuullisesti. Se, se, on, se tuo mulle, mulle sellaista, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan ja nyt puhutaan oikeista asioista, että, että kannetaan, kannetaan me myös se vastuu. Ja, ja tota, ja ylipäänsä se, että minkälaisia mä oon viime vuosina nähnyt kaiken nuorten projekteja ja, ja tota, ryhmiä, mitkä on tehnyt tosi makeita asioita, niin nämä, nämä tuovat niin tosi, paljon, tosi paljon tyytyväisyyttä. Mutta sitten mä oon myös ihan erityisen tyytyväinen siitä, että, että tota, et Helsingin nuorisopalveluissa tällä hetkellä myöskin johto sitoutuu näihin asioihin nyt mun mielestä niin kuin entistä vahvemmin ja pitää, pitää niin kuin tavoitteissa ympäristöasiat puheissa yllä, koska sehän on niin kuin kaiken A ja O, että sulla on, sulla on johdon tuki ja sulla on luottamus siihen, että kun sä edistät niitä asioita, niin sä teet, sä teet oikeita ja ajankohtaisia ja hyviä asioita. Se on ihan ensisijaisen tärkeää se johdon tuki. Mutta sitten niin kuin, niin kuin oman, oman elämän tasolta niin, niin tota, ää, mä, mä tyydyn hyvin arkisiin ja il, iloisiin asioihin. Et meillä on oikeasti olemassa vielä tosi ihanaa lähiluontoa ja kaupunkimetsää, missä pääsee, pääsee tekemään asioita. Ja, ja tota, okei, sieniä ei ole löytynyt nyt hirveän paljon, vähän ikävää, mutta, mutta niin kuin mä, mä lähden sielt, sieltä nyt ehkä vähän sillä arkisemmista asioista. Että mä tykkään ite liikkua tosi paljon, tosi paljon ulkona ja tehdä siellä asioita. Niin tota, meidän kaikkien kannattaisi vähän mennä enemmän ulos kävelemään. Mm -hmm. Stressitaustakin laskee. Mulla on se huono tilanne tällä hetkellä. Mun pitäisi katkaista tämä keskustelu ja lopettaa tämä jakso, koska perhana meillä keskustelu jatkuisi vaikka monen tuntia tästä eteenpäin. Mm -hmm. Nyt viimeinen mahdollisuus. Onko joku asia, minkä te haluatte ehdottomasti vielä sanoa? aiheeseen liittyy. innostuttu, löydetty se hauskuus. Meillä jopa resursseja löytyy tuolla. Eli kaikki on mahdollista ja näyttää valonpilkahduksia tässä maailmassa. Koronapuheenvuoro. Sanna on luvannut, että koronaepidemia kohta ohi. Korona on ollut mainio kokeilu. Se on todistanut sen, että meillä ei ole teknistä taloudellisia ongelmia. Lentokoneet on pysynyt maassa, ollaan ruvettu tekemään etätöitä, suurin osa niistä jää, jää niin kuin, ää, tota, pysyväksi. Ilmastonmuutoksen energian suhteen mennyt moni asia eteenpäin koronan takia. Tämä on todistanut sen, että kun löytyy tahtotila, niin me pystytään tekemään asio asioita. Ja nyt meillä on kuitenkin niin kuin tässä paljon isompi haaste, ää, joka ei vaan ole no, ihan tuossa niin naaman edessä, vaan niin kuin kahden askeleen päässä tai ilmastonmuutos. Niin. Kyllä me pystytään hoitaa tämä juttu, kun löytyy, löytyy tahtotilaa ja korona oli jännä kokeilu, se todisti sen, että näin voidaan tehdä. Mm -hmm. Joo, en voisi olla enempää samaa mieltä tuosta. Tässä on ehtinyt tänä aikana pohtimaan tosi paljon sitä, että että tota, sen sijaan, että tässä nyt ihmiset kuvittelee, että mennään, mennään palataan tismalleen samaan kuin aikaisemmin, niin oltaisiko me nyt kuitenkin opittu, opittu tästä jotain. Ja, ja tota, kun se tahtotila on selkeästi ollut, ollut näkyvissä, niin ei nyt niinku tuudittauduta, tuudittauduta takaisin johonkin poteroihin makaamaan, vaan, vaan tota, lähdettäisiin ihan oikeasti edistämään niitä niit asioita. Hmm. oli hyvä puheenvuoro. Ja googlaatkaa heidän nimet, sieltä löytyi jonkinlaista tietoa, kaikennäköistä tietoa. Oliko se ensi talvonnassa kilometrin jääkaruselli jo tulossa? Juh, Kilometrin Kaikki tai niin moni kuin pääsee sinne on varmaan mahdollista tulla ja menkää sinne karuselliin ja, ja lukekaa ja hakekaa tietoa lisää. Kiitokset Annina ja kiitos Janne tästä mielenkiintoista keskustelusta ja me jatkamme täällä edelleenkin katsomista sinne tulevaisuuteen, joka on valoisa ja positiivinen ja siellä löytyy niitä ympäristö ilmastotekoja. Sellainen jakso. Joo, meillä oli mielenkiintoiset viereät jälleen tällä kerralla ja, ja hieno tasapaino, nuorisotyö ja keksinnöt ja teknologia, ilmasto näiden vuoropuhelua tuossa käytiin. Joo, kuten tuossa jo sanakin minua harmitti, että jouduttiin katkaisemaan se keskustelu, koska juttua löytyi. Ja vielä tämä kun kamerat oli suljettu, niin heiltä löytyi niin Annenalalta ja Jannelta niin yhteistyötä, että ties mitä sieltä syntyy niin tulevaisuutta. Et Janne varmaan tulee kouluttamaan erinäköisiä nuorisotyöntekijöitä aiheeseen liittyen, että rakennetaanko siellä jotain mahtikoneita ilmaston puolesta. Molemmat jossain kohtaa ilmaisi pientä huolta asioiden puolesta, nuorten tulevaisuuden, maapallon tulevaisuuden puolesta, mutta myös paljon mielenkiintoisia esimerkkejä, paljon sellaista positiivista, että ei kannata hanskoja heittää, heittää tota tiskiin eikä, eikä tuudittautua siihen, että Suomessa ei mitään voida tehdä, koska ollaan niin pieni, pieni maa. Niin ja mä itse jäin pohtimaan tuon keskustelun jälkeen, että mitä niitä pieniä tekoja, ja kun toi oli nauhoitettu, niin mä innostuin ja viime perjantaina mä kävin, opettelin tekemään ledilampun, että miten se tehdään alusta loppuun. En tiedä yhtään mitään sähköstä, en tiedä mitään. Kuulostaa vaaralliselta, mm -hmm. mutta tein sellaisen niin batterilatoimijan LED-lampun ja onnistuin siinä. Jep. Vähän siinä kärysin joku aluksi, mutta kokeilin ja onnistuin. Ja eikö tämä ollut puhtaasti kiertotaloutta, että sä et kauheasti ostanut uusia juttuja, vaan, vaan hyödyntsit ehkä sellaista, mikä olisi muuten mennyt kaatopaikalle tai roskiin? Joo, mulla on vanha lankapuhelin ja laitoin lamput sinne sisään ja, ja nyt se toimii lampuna tällä hetkellä. Et ehkä sitä samaa, just, et mitä niitä pieniä juttuja, mitä voi tehdä sitten nuorisotaloilla tai, tai missä tahansa sitten kotonakin, että pienistä jutuista lähtee eteenpäin. Pienistä jutuista lähtee puro, ja Annina tossa mainitsi yhtenä tärkeänä juttuna, mikä ei välttämättä ole niin pieni, niin myöskin koulutuksen. Että se ei ole ehkä semmoinen konkreettinen ilmastoteko, mutta aina se tietoisuuden lisääminen niin, niin johtaa sitten siihen, että lähdetään tekemään niitä pieniä, pieniä asioita. Mm. Ja Jannen kysymys oli jo hyvä, että kun heräsin tänään, niin mitä energiaa käytin, tällaista keskustelua pystyy aina herättämään, mutta tietenkin se voi olla haastavaa, kun siellä lähdetään pelaamaan ja nuoret tulee sinne, niin mitä esimerkkejä että sitä voisi käyttää, voisiko nuori olla seinällä olla tosiaan joku energiankulutusmittari, että paljonko energiaa kuluu tällä hetkellä ja herättää sitä kiintoa siihen, koska ainakin itseä ja varmaan monia muitakin kiinnostaa joku, käytännössä nähdä, että mitä tapahtuu tällä hetkellä. Ja se konkretian esille tuominen, se on tärkeää, että pystytään nähdä, että mitä vaikutuksia teoilla on, koska kuitenkin välillä, kun ilmastonmuutoksesta puhutaan, niin ajatellaan, että se on tuolla kaukaisuudessa, se on tulevaisuudessa. Mutta, mutta se voi olla jo tässä päivässä ja tässä hetkessä. Ja mä usein pysähdyn, kun käyn lähi-K-kaupassa, niin katsomassa heidän aulassa olevaa infonäyttöä, jossa Kerrotaan, paljonko sinä päivänä, niin aurinkopaneelit katollaan tuottanut energiaa ja kuinka iso osa kaupan kaikesta energiankulutuksesta on niillä aurinkopaneeleilla tuotettua. Hmm. Mitäs käytännönläheistä me ollaan tehty tämän lähetyksen eteen? Me ollaan yritetty, tai ei pelkästään yritetty, vaan myöskin tota, paikattu meidän hiilijalanjälkeä, joka on syntynyt tässä ohjelmanteon saatossa kaikesta tästä energiankulutuksesta ja muusta. Hmm. Me ollaan tota, vuoden aikana kuvattu, haastateltu 15 ihmistä, vähän matkustettu. He ovat tulleet tänne metroilla ja polkupyörillä ja autoilta. Jokaiselta kysytty heidän energiankulutuksen sen aikana, kun ovat tulleet tänne. Ja me laskettiin, että suurin piirtein meidän pitäisi istuttaa puolitoista puuta, jotta sitten korvattaisiin kaikki tämä hiilijalanjälke, mitä tämän lähetyksen tekeminen on aiheuttanut. Mutta me otettiin nyt varmuudella ja laitettiin sitten melkein kymmenen terhoa tuonne maahan ja toivottavasti tällä nyt kompensoidaan tämä meidän hiilijalanjälki jollakin. Katsotaan parin vuoden päästä, että mitä tuolta syntyy vai syntyykö mitään puuta. Kourallinen puita tulee sieltä esille. Joo, mä että parempi olla varma kuin epävarma sitten näissä asiassa. En tiedä, onko oikein oppisit istutettu, mutta lupaan sitten istuttaa sen puolitoista puuta, jos ei vuoden päästä mitään näy tuolla, tuolla eteenpäin. Mutta tota, ylipäätänsä se tietoisuuden lisääminen ja, ja se, että miten me voidaan esimerkiksi nuorille konkretisoida, jotka ehkä ajattelee, että, että tota, vielä vaikea hahmottaa sitä, että mikä, mikä merkitys asioilla on, niin tänä päivänä löytyy jo aika paljon esimerkiksi ilmastopelejä, joissa pelien avulla opetellaan sitä, että mikä vaikutus asioilla on. Sen lisäksi on paljon tehty erilaisille VR, AR-laseille ja sovelluksille. Niin tota, VR-laseille sovelluksia ja, tota, ja kännyköille, joiden avulla voi sitten niin nähdä ja kokea, että mitä, mitä se tarkoittaa, jos maapallon, ilma, tai maapallon keskilämpötila nousee vaikka viisi astetta. Niin mitä se konkreettisesti merkitsee, niin voi lähteä VR-lasien kanssa sitten lentelemään katsomaan, että miltä maailma näyttää siinä vaiheessa. Itse jos Avahduin siihen, että moni fantasiakirjallisuus, kifikirjallisuus, kifipelit, fantasiapelit käsittelee dystopian maailmoja ja niitä, mitä jos tapahtuu jotakin näin, mitä tällä hetkellä mietitään ilmastonmuutoksen aikana, Ne nekin aiheuttaa sitä keskustelua, ja sen kautta pystyy löytämään uusia ajatuksia tähän aiheeseen. Ja mä en tiedä, oliko vähän kaukaa haettu, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Ja Jannehan tuossa lopussa vielä sanoi sitten myös, että... Jos me ollaan selviydytty tästä isosta kokeesta nimeltä, nimeltä korona, että ollaan laitettu maskeja päälle ja tehty asioita, ei ole liikuttu niin paljon, niin vielä isompi tehtävä on ilmastonmuutoksen torjunta, niin miksei me siitäkin sitten selviydyttäisi, koska vuoden kahden aikana ollaan havaittu, että voidaan muuttaa meidän tekemistä aika paljonkin. Mitä sä sanoisit nyt kaiken tämän jälkeen, mitä ollaan, ollaan tota opittu tässä tohverkeä tehdessä, että mitkä ne teknologian ympäristövaikutukset on, positiiviset vai negatiiviset? Mä uskon, että me ollaan vielä vähän miinuksella, mutta mennään plussaa päin. Koko ajan saan sellaisia vihreitä signaaleja, kun seuraa media tai mitä tahansa ihmisten käyttäytymistä, niin mennään parempaan päin. On no mennään nyt niihin autoihin, mistä nyt ollaan pyritty välttämään, että puhuttu enemmän digitaalisuudesta, niin koko ajan tulee puhtaampaa teknologiaa siinä ja sitten ne aurinkoenergia hal, halpenee koko ajan, että se on halvempi tehdä sillä puolella. Mutta myös sitten huomasin, Google ainakin julistaa itselleen hakusivuilla, että he ovat olle, aikovat olla vihreä, tai täysin vihreitä niin kuin tiettyyn vuoteen mennessä, mutta ne ollaan neutraaleja useamman vuoden aikana, että jatetkin näköjään tekevät asian eteen. En tiedä, onko se nyt sitten sitä viherpesua vai ei. Ja mä ajattelen myös niin, että, että miten nuoret voi tähän vaikuttaa, niin toivoisin, että enemmän nähtäisi esimerkiksi tota, nuorten erilaisten vaikuttajaryhmien aloitteita siitä, että, että kaupungin energia olisikin vihreätä, tai, tai että nuorisotalon energia olisi vaikka vihreitä ja tästä ja, ja tota Näistä on muutamia esimerkkejä muutamista kunnista Suomessa, missä nuoret on lähtenyt sit vaatimaan, että, että vähintään sitten se oma kunta niin jotenkin panostaa tähän. Hmm tai sitten ne vetävät oikeuteen, hallitukset ja valtiot ja kaikki muut ja sitten mennään eteenpäin tai sitten mennään istumaan tuonne Mannerheimin tielle kymmeneksi päiväksi ja, ja vaaditaan niitä asioita. Mutta näistä kaikesta niin edelleenkin löytyy Verken kotisivuilta lisää tietoa sitten myöskin meidän -julkaisusta, verkeät shorthandstories.com kautta ilmastonmuutos ja eikä tämä tähän loppu, meillä on vielä useita videoita tulossa aiheeseen liittyen. Siellä Sorthanissa on myös mainioita faktoja, mitä voi sitten, minkä avulla voi prassailla sitten vaikka kotona, tai illalla tai nuorisotaloilla. Että mitä, tar mitä tarkoittaa, kun katsoo jotain Netflixiä, paljonko siinä kuluu energiaa, mitä se vastaa sitten esimerkiksi sitten teen kulutuksessa. Mutta kiitoksia seuraamisesta, kiitoksia kaikille meidän haastateltaville ja vieraille, jotka ovat olleet mukana tässä ohjelman teossa. Me lähdetään tekemään niitä pieniä tekoja, mitkä auttavat sitten tässä maailman pelastamisessa.